إذا طاح الرمح بالعين إذا طاح الرمح بالعين ها تصيح حا وعرض لو شفيت شمات اسحق والصعاب وانسى <تصفيق> يرتاحون ذا عي عي عي عي عي يرتاحون إذا ونيت ويقولون حيلوا يا القالوا وين صوابك كلهم ما مصيوب اللي على صوابك ينشدك طاب لو ما طاب اللي على صوابك ينجدك طاب لو ما طاب ما مصيوب كلهم والخبر كذاب يا بيا يا يا يا يا, يا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 ابراهيم ابراهيم يا عين من تحكي يا والعين يا اللي يعلي للمثل شخصا علي, خالين علي علي علي علي علي علي علي علي خالين يولين يولين يولين يولين علي علي ولك لجمين الخالين ولا خالين ولا أيني ولا على الجابون بديعي بديعي يا ياب حسوني يا ياب يا ياب يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا عمري يبج عمري حتى نموس واحد وحق الحاسه بصفين أوي. واحد وحي جبيدج عمري احد مو وحد وحق الحاسها بصفين واحد الى الله ليحب من طرف أمان، أمان يا ايب يا ايب يا ايب يا ايب ولك حسون بن علي لله هي لعيونك لعيونك ومني لك اهل تحيه للعري الى يلي حي من الطراب وحيد أول فعل يحسبه خويا يا ياب يا دم الجميل يا يا يا يا حلاو الشمر خويا هاي من زقوق للحضور ألف عن الكل عراس راس نول ما حيانا أحلى تحيه وللصباح اليوم مني الكم هاي أموت عليك زقوت يا يا يا على راس أصيلة شجرة الطيبين طول من عدي لازم شوية ولك على الرأس ونعتني اليوم على الرأس على الرأس يا ويلي يا ويلي على يا نبارك بارك ونفرح سويه ما اقول غير الله وياك ما اقول غير الله وياك الخاين الله يحاسبه ما اقول غير الله وياك اسمع ما اقول غير الله وياك عبود الله يحاسبه أهيي ومشوار من علم الخال أحلى تحية لعيونك ايوه ايوه هلا هلا ايوه ايه ايوه ها ها ها ها عرضي تصار بيعي لدار عرضي تصار ما حس بيتي يا ها عفيد <تصفيق> وادبتت ريت العمى ولاد خال العريز وينهم عمي أهلة تحيه لعيون شمر للشبتون حسن بيبي أهلة تحيه لعيون العريز عمي اي لا لا لا لا يا الوايجي يا الوايجي يا الوايجي يا الوايجي يا الوايجي بحين اقزاع روح بتعدم It did you, Bart. It's a happy the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 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي أخ بويا رايت شوفتك عصد علي قفت بالبر tenga ردي أخ رايت شوفتك عصد علي قلت بالبابا حد هلف لليل لي, لي, لي, لي شالك عز للاخير اقطع هاي كل الحاضرين ما قصرتوا مشكورين اسمع هاي التحيه الحاضرين شلع قلع احلى علاوي العريس احلى علاوي احلى علاوي علاوي وبعد علاوي واموت على علاوي رايد شوفتك عزت علي وقفت بالماما ما حد هلبي هليلي ليش لي لك عداوة يا معا سلو علي ملاي ليش زرعة عداوة يا معا سلو علي, علي أحلى خفاجة أحمد عماد على حيدر احسين هادي احمد ضرغام امير الزوين وينهم ما قصرت عمي ها خفاجة احلى تحية الخفاجة ها ها ها ليشالك عدا ويا ما لو علي مرجع ليشالك عدا ت وماهولوم بس افريك الشمر علاوي آه ألف تحية العيون علاوي هاي بوساتي لكم الله يفرقكم إن شاء الله يديم الفرحة لعيون العريس الغالي وابو العريس وعمامه ألف تحية لكل الحاضرين آه دليلي آه آه آه آه آه آه في الكربله احلى هالكربلاء عمي ما قصرتوا عالراس جيدكم احلى تحيه لعيون كربلة شكرًا شباته والوجه وجّي يلقاه ينوال من مزدحم نجاح الزيادي وين عمي مطلوب علي استير نجاح الزيادي تعال اصعد اصعد احلى صفاوي العامر والزياد احلى علي نعمان علي الحسناوي ما قصرت وينك عمي الزيادي لا لا لا لا مو داعي تاذوني والله حسن بيبي اتأذى اتأذى ما حيت اتعب انا اتعب نفسيتي تتعب بسرعه هم هذا الفوق ريمي وهم ماكو شيء يصير فيه ليلي اللي هي اشاتك عداوه يا عواسل لو علي <متصفيق> اللي اشاتك عداوه يا عواسل لو علي او شفتك بالباب ما عاد هاللي شوفتك عزت علي لا لا لا لا, لا بس احلى طلاب الكفيل أحلى حسنين أحلى عدواني صفاوي الغالي محمد حسين أحلى العيساوي واحد داخلية أدري لصيح بس ما هو عمهم وين راحوا راحوا للبيت الكفيل عم طلاب الكفيل أمشي عليكم الكلية شلون شلون ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه هاي تحية ايوه علاوي العريس احلى ثامر الجميل الغالي مصورنا احلى حسين الشمري لعيونه بسوده ها. شلو آه آه آه آه آه أحلى أبو علي أبو العريس احلى تحيه لعيونه الله يديم الفرحه ان شاء الله عليك تشوف اولاد اولاد ان شاء الله صفقة لو علي شير شير شير طلبات العريس بيات تستاهل لعيون عدوان وكل الإخوة. ما زقوقش. يا يا ويلي ويلي. طلبات العريس شو اقول عليك يا حسين بيبي؟ او في الصداقه تعذبيت كلانا احبك مره او في الصداقه تعذبيت كلانا احبك مره أبو علي شي يصير نصاك وخير عم الي حب صديق آه. من صدق مو مثل لي يحبونك، عما نحبك من صدق مو مثل لي يحبونك، الناس تسكر بالخمر وانا اسكر على عيونك، أنا الفقير سكران ردي عمي سكران مو من العرق <تصفيق> نشافك الورديه بناحكي ما سيطري على الفاضي المدعي العام مش علي ما دام راضي القاضي أما انا انحبق من صدي يا ابو العيون الصفراء قلت الولد على اليمن على الخال احلى علي يوسف احلى سلام يوسف احلى سيف علي احلى مصطفى احلى رضاوي احلى مرتجى تاج الراس ها خواله وين خواله العريس عمي احلى تحيه لعيون حج قيس الغالي الجمهور وزلمه الجمهور على الراس للاخير اقطع حتى المونيتر على الراس لعيون العريس احلى العريس الغالي شير ولك شل الشيفاني على راسي على راسي هلا. ناي احترقنا. اس احلى خوال القسام. عباس ورده الف تحيه لهم اسمع طال بعد روح الملك محمد عنجوره. عمار الشمرتي. احلى عماره شمرت وبيت الشمرت عمّي نشيلها شالو شالو شالو آه يا يابا يا ابويا ما ردتش منك دوم بالعركه هته رديتش منك دوم بالعركة بس ردك ومقواي هالجاك تسي تسده هالجاك تسي هلا هلا ها ها هلا هلا هلا هلا أنا خوالي بخوالي اللي بالعرس جايين علاوي أنا أتباها بخوالي اللي بالعرس جايين إسمع خوالي بي منهم بالطبح في الفيل إسمع علاوي أو خالي هنا اسمع زقوك اسمع أو خالي هنا اركض قل له أو خالي هنا اركض قل له coaches سيد Abbas. مش عمي أحلى بني حسن علي نعمان العريس الغالي أموت على العريس اسمع أو ما تخرب معانيه أيدك لفوق لفوق علاوي تعالينا راح راح القذل خربطها يلا. أو ما تخرب معانيه وما تخرب معانيه مثل كاشان علاوي وما تخرب معانيه مثل كاشان علاوي وما تخرب معانيه مثل كاشان علاوي وما معانية لحيون علاوي معانيه وعلاوي اجيته جيته من شوك وعلاوي اجيته جيته من شوك وعلاوي اجيته لعيون علاوي يسوى له عشر عرسان عدواني يسوال عشر عرسان وعلاوي لبس قاطه ويسوى له عشر عرسان وعلاوي لبس قاطه يسوى له عشر عرسان وعلاوي لبس قاطه يسوى له عشر عرسان وعلاوي لبس قاطه يسوى له عشر عرسان وعلاوي المعرس علي أحلى المعرس المعرس الصبح شالو اسمع هذا الزين ابو محمد ما قصرته تاج الراس اسمع هذا الزين وابن الزين هذا الزين وابن الزين هو الزين الملك ها قول اخوي ولا تقول نسيب يلا وهذا هذا الزين وابن الزين ويستاهل له وجينا يا المهيوم فرحانين وجينا يا المهيوم يا ابويا حلاوي إيه. هنا بالنص احلى حيدر الشمرتي كرار الشمرتي اضافه الملك محمد عنجوره سووا لنا حلقه وهو بالنص حلقه وهو بالنص عوف التصوير عوفه ابويا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 فرحنا والي يحبنا يفرحوا ويانا فرحنا والي يحبنا يفرحوا ويانا هذا أول فرح شفناه بدنيانا فرحنا والي يحبنا يفرحوا ويانا علاوي علاوي اس بيها مجال علاوي ومعلاوي هنا يهوسون يلا شبابنا شوي على الأستيج حتى نشوف وين والدك وينه صفقه صفقه ايه اريدي يلعب جولة الاستيش فرغوا النا يافدوا اروح لكم حتى ثامر وثق يا ثامر يا جميلي اريدي يلعب جولة والسودار بالهب اريدي يلعب جولة السودار بال الطريحي وين الطريحي عمي أبو عباس العرادي والطريحي مطلوبين على الستيج الطراحي الطريحي والعرادي ها ويا شفار شفار شفاري ناحي شفاري ناحي شمرد طوب بالميدان ها ها ها شمرد يا طيبين على ها وها وها وها. إيه. أحلى صاف الروسي وينك الروسي؟ الروسي عمي ها الروسي ها. ها, ها ها ويا يا ويا يا ويا يا ويا ويا وما يغلوني هلي أنا بديك وما يغل هلي سلام الزهيري كرار العارضي الفاهي التمينا التمينا التمينا على عناد خوانه لعبوا لعب صحبانه على عناد ثامر ثامر جميلي تعال اصعد هنا وهاي خوش حركه انزعت الجاكيت وهوز بيها يلا حاضرين جاهزين الكفيل على عناية خوانه ولعبوا لي بها ده. باجي واصل احليوي شايل رايته احليوي وحده بساحته سي صالح اسمع علقوا ابو حسين شمر والعز معمر والله علاوي اسمع علوي. احليوي احليوي شايل رايته احليوي وحده بساحته احليوي شايل رايته وياي ها ها احليوي شاي الرأي تعليوي بينو لايتة عليةوي شاي الرأي تعليوي بينو لايتة جدك لو بشد ما مجدامه جدك لو بشد ما مجدامه أو جدك لو بشد ما مجدامه أو ما يحكي حكي اسمع على الهامة اسمع الهامة أو ما ي اسمع ما يحكي حكي ما يحكي حكي يطمر علىهما على الهامه مه ولك كلهم كلهم البارد وهد قوامه ولك عيوني عيوني اه لا لا لا لا لا لا لا لا